دروت خدمت دوستان گرامی بند مالک رزمگاه هستم و امروز 28 مردد 1400 برابر با 19 آگوست 2021 هستش با تحلیل تصویری دوچ کوین در خدمت دوستان گرامی هستیم تایم فریمون یک ساعته هست خب دوستان گرامی من دو تا اندیکاتور رو هم که اندیکاتور های محبوب هستن مکدی و رسایی رو هم اینجا باز کردم که حالا بعد توضیح میدم در بس ما سعی میکنیم خط مقامت رو من رو مشخص کنیم و همچنین خطوط حمایتی من رو که حالا یک سایه همجا انداختیم که خیلی مهم نیست در حال حاضر خب بله همونطوری که میبینی در تایم فریم یک ساعته یک مثلث بازشونده داریم که مسلس های بازشونده معمولا جز مسلس های برگشتی هستند حالا بازشونده بهش میگن مسلس منکوس هم بهش معمولا جزه مسلس های بازگشتی به حساب میان و در انتهای یک روند سعودی شکل میگیره در حال حاضر دو، یک دو سه چهار پنج و شش برخورد داشته و برخورد ششون میبینید که اصلاح رو کرده هرچنده که در کلیت بازار ما در حال حاضر اصلاح رو داریم میبینیم در اندیکاتور هامون گرایی منفی نداریم در مکری که چیزی مشاهده نشد یک در اینستاگرام ها مثبت رو داشتیم اینجا که حالا رشدش هم انجام داد در RSI اونجا کف اینجا بوده حالا رسمم هم بر قدرت اومد بالا و اینجا هم که اصلاح کرده از این هم که پایین‌تر خب اینجا هم چیز خاصی در اندیکاتور رو هار نداریم ولی این مسلله من بهتون بگم که معمولا این سللح ها وقتی تشکیل میشن نشان از این هستش که آشفتگی در اون بازار زیاد هستش و خرید و فروش های هیجانی معمولا انجام میشه خب همطوری که می بینید ارز دچ هم به همین صورت هستش همیشه خرید فروش های هیجانی در این ارز دیده میشه و این بار هم دیده شده که خرید فروش ها به صورت هیجانی و حالا هم خیلی زیاد وارد میشن و هم خیلی زیاد خارج میشن از این ارز. بر امیدوارم که به این صورت نباشه و این مثلث ریزشی نباشه یعنی حاکی از نزول ارز نباشه و امیدوارم این خط بالا که خط مقاومت هست بشکنه و صعود کنه سعود ما هم به این صورت هستش که حالا در همه مسلس ها این قاعده اجرا میشه به از ما همیشه صعود داریم حالا اگر اینجا رو بشکنه که ببینید اگر به این زاویه اینجا بیاد تا این حدود ما انتظار صعود داریم 35 سنت حدودا بله 35 سنت ما انتظار صعود داریم و اگر زل پایینی رو بشکنی که همین مقدار تقریبا ما انتظار نزول رو داریم ازش اگر اینجا رو هم بشکونه بره پایین باید تو این محدوده تو این محدوده میتونه بیاد بود تا این محدوده میتونه پایین بیاد البته که اینجا یک نقطه حمایتی هم اینجا سطح حمایتی اینجا داریم این ببینید با این هم هم راست هستش همین محدوده میتونه حمایت بشه این محدوده از حدود 23 سنت از 23 تا 22 سنت میشه یک محدوده قوی حمایتی براش در نظر گرفت این محدوده این محدوده حدوده میشه یک 2223 یک مدده حمایتی خوب میشه وراش در نظر گرفته خب دوستان وقت همگی خوش باشه تا تحلیلی دیگه خدا یار و نگهدارتون حتما کامنت برای ما بذارید چه ارزی رو دوست دارید ما بسیتون تحلیل کنیم و کانال ما هم سارسکرات کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید خدا نگهدارتون